el remolí ventada i torniol, la maca que dola l'ídul rere el sol. Sóc l'esculpí tanyós, l'antiga fosca hoscada amb globs de cor, els xaragalls al el rostre, els clops del vent commós i el temps com ganivet que buida el tronc i extreu secretament els encenalls dels segles. Per heure'ls, nit d'hivern, borra el foc que comença quan expira la mort.